На третє – на фестиваль вуличної їжі до Запоріжжя приїздять учасники зі Львова та столиці. Представляємо риберця – це свинина, телятина і баранина. У нас є особливий рецепт, це секрет, який ми не розголошуємо. Тобто це є приготування риберць, з яким ми маємо своє фермерське господарство, де вирощуються у нас свинки, і ми привозимо своє м'ясо. Запоріжжя виїло всі устрічі в нас лосось, кальмар. Є постійні, які приходять з року в рік, з заходу до заходу, тобто, які повертають. Вперше на цьому фестивалі дуже сподобалось, дуже колоритно, дуже гарно. Е -е, взяла собі скуштувати телятину, авокадо, а також, е -е, я бо забула, називається, ананас. ананас. Ну, поки мені все сподобається, ще кукурудзо, ось у мене така є чарівна бачите. Жовтенько. Я вважаю, що ціни не відрізняються. Майже. Я вже не перший раз, уже ход п'ятий. Я вже рік п'ятий. У принципі, нічого не змінюється. Взяли шашлик. На мій погляд смачний. Ну, я б сказала, вище середнього ціна. У нас на фудкорті на працює стандартна кількість учасників. Це 45 фудкортів. На жаль, частина учасників закрились через пандемію, через карантин. Вони просто не вижили і змінили рік діяльності. Ми дотримуємося всіх карантинних обмежень. Тобто учасники те, що потребує від нас МОЗ, вони працюють за цими рекомендаціями. Фестиваль я роблю повністю за свої кошти – 6 років. І в мене немає тут жодної бюджетної гривні. Завершився пікнік на Райду з чемпіонатом Європи з богатирського багатоборства. Змагання відбулися за підтримки спілки «Вірмен» Запорізької області. У взяли чотири команди – із Франції, Німеччини, Грузії та України. Сьогодні буду представляти збірну України на даному чемпіонаті Європи. Богатирське багатоборство – дуже гарний вид спорту, він має багато в собі вправ, на насамперед це… Бажання себе проявити і показати, на що ми здатні. Буде проходити е, теж командний чемпіонат Європи з багатурського багатоборства, але в надважкій вазі. Е, планували участь і подали заявки 5 команд, але, на жаль, в останній момент збір на Данії, їм е, авіакомпанія відмінила, відмінила рейс і вони не змогли приїхати. Змагання будуть проходити у 5 дисциплінах, дуже важкі вправи. Естафети, суперкомбо, всі атлети команди будуть задіяні. По чотири атлети в команді виступає. Переможці отримують кубок, нагороду і звання чемпіонів Європи. За словами віце-президента спілки «Вірмен» Запорізької області Рудольфа Акопяна, у результаті шести турів змагань перемогу здобула збірна України. На другому місці – команда з Рузії, третій – у Франції та на четвертому місці – команда Німеччини. Ольга Іванова, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.